У Запоріжжі Григорій Янченко зупинився у волонтерському центрі солдатський привал. Тут у колі друзів почуває себе як вдома. Я так здивувався, тому що думаю, ніхто нічого не знає, і вдруг мене зустрічають. Ну, слава Богу, ви знаєте, я задоволений тим, що мене так зустріли. Він був українською душею Херсону і е, душею цього спротиву. Ось так, із музичним супроводом на вулицях окупованого Херсона ще місяць тому працював волонтер Григорій Янченко. Коляска, відро, ось колонка з українськими піснями, з гімном, з калиною і з усіми тими піснями, які на слуху у народу. І коли йдеш по вулиці, бачиш посмішки, бачиш задоволені, підспівують люди. Ну, ви розумієте, це все Така дрібничка, а з кожної дрібнички складається наша перегляд. Бувало, кидали гроші Та -та -та -та. у відерці й окупанти, згадує чоловік. Я їду з піснями, а вони йдуть на зустріч і кидають мені в відерці гроші – 200 гривень, там 100 гривень. Говорять, це на нашу погибель, щоб ви були в курсі справи. Я кажу, добре, добре. Діда, а коли ж ваші прийдуть? Я кажу, скоро прийдуть. Боже, Ми вже чекаємо, щоб тікати додому. Півроку на Херсонських вулицях, як на мінному полі. Виїхати з міста вирішив після розмови з представником російських спецслужб. Співробітник ФСБ. І він підходить, підходить до мене і говорить, «Так і так, діда, ти їздиш останні дні». Поряд з мною йшов товариш. Він каже, давай, давай ми додому до тебе, будемо збиратися, щоб тікати звідси". Галина Гончаренко протягом багатьох років разом із Григорієм Янченком допомагали українській армії. І часто перетиналися на фронтових дорогах. «Заїжджали до нас, поїсти, перепочити, полялякати, як то кажуть, да, обмінятися враженнями, інформацією. Ну і щось вони допомагали нам, щось ми їм може там довантажували для хлопців. Ну, взаємодія, дружба, спілкування людей, які на одній хвилі. Збирати кошти для українських військових Григорій Янченко розпочав 6 червня 2014. -го. Відомості про відважного чоловіка на війську поширилися соціальними мережами. Про дядю Гришу, як назвали його херсонці, дізналися в усій Україні. Допомога фронту почала надходити з різних регіонів. Разом із друзями водіями на зібрані кошти закуповували предмети першої необхідності та відвозили на передову. Мені один чоловік херсонець Запропонував 600 банок тушонки. І ця тушонка спонукала, як я кажу, дала поштовх діяльність У Запоріжжі Григорія Янченка можна зустріти здебільшого у вололюдних місцях. Там, де лунають червона калина і черемшина, невтомний волонтер продовжує працювати на перемогу України. А коли ворог буде повалений, обов'язково повернеться до рідного Херсона, розповів Суспільному дядя Гриша. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.